ضليت بغربتي مسهر الليل هالليالي بوحشتي يهد بالحيل تقبل يا الظلام علي يا خيي وان قضي العاشر نهاري ولا أخو يمي يا حي والقلوب ما تطفى ناري يا علي احترقت خيمي وحريت بوداع الغيارك بالبيد ابو يبلا هي هاي الخاتمة عن هزين باتش رسارة شحتي لك يا بويا وابتدني فوق التل وشاهد المصر شحشي لك يا بويا وابتذ منين فقلت الوشاهد مصرع حسين تدريب كربل الصالحين Get <laughs> يا حيدا جم جريح يا أبو يا شفت شفت أبو اليمة خو يمشي ويلو عب على القاع مو سهله يا حيدر لحظة ودار هد حيلي وبجيتي وطحت على القاع مو سهله يا حيدر لحظة ودار وعلي دميح رملة ودعا جاسمت من عمان وخطب بدمى لحيتي شاع ديئتي. ناديتك يا ابوي اش عجب ما جيت من موقف الموقف بو يعانيت ناديتك يا ابوي اش عجب ما جيت من موقف الموقف بو موقف بويا بالطف مشهد حسين يلقى نظرة منرجع من, من الشريعة دمعة يجرى ومحن ظهره يقل صام قلبي احتار هلا <تصفيق> وحس في مغنوع جمري حق من انكسر ظهر على عباس ظل بيلقف وحيده بولية الناس حق من انكسر ظهر على عباس ظل بيلقف وحيده يا امله شبته ابو كعب وليد أشرار وينسي على علهزيل الزوم تركاب شلون ونب لا يالي هذا موقف أشد وصعاب يا أبو غرا يشتمني وكلي كافل جراح وناب هل شماته قلب مجروح يشتمني وكلي كافل جراح وناب هل شماته قلب مجروح وسفاب غرب تحتها Again. Okay. الشاعر الدكتور مريد الطرحي <تصفيق> هذا يا بو الجمال الجرالي ليش معينك علي ما طويتش عجب قاعك ما وصلت بهالمسيه المسية ما قلت